أكيد المسيحية منى إيمان أعمى لأن المسيحية مبنية على حقيقة القيامة المسيحية كمان مبنية على أمور ثابتة تاريخيا المسيحية مبنية على وثائق ومخطوطات أكثر كتاب بالعالم له دعم بالمخطوطات والرقوق والترجمات اللي نقلت ووصلت لملايين من البشر لا يمكن تحريفه ولا يمكن إلا أنه تكون ثابتة تاريخية الإيمان المسيحي مبني على فهم حقيقة واقع الإنسان خاطئ ضعيف ما بيقدر يخلص نفسه وحدة المسيحية بتقدم له الحل أنه الله هو اللي خلصه للإنسان يوم بعد يوم نكتشف أديش الإيمان المسيحي المبني على الحقائق بالكتاب المقدس سابق لكل علم ولكل اكتشاف لأنه كل يوم بعد يوم نكتشف كيف العلم الحديث بأكد الحقائق الموجودة بالكتاب المقدس اكتشافات الجغرافية والأثارية بتأكد حقيقة ما دون بالكتاب المقدس ولا مرة لقينا أي وثيقة تاريخية تناقض الأحداث اللي انكتب واللي ذكر عنها الكتاب المقدس نعم الإيمان المسيحي ما أنه إيمان أعمى هو إيمان بحقيقة تاريخية تبرهنت فيها قوة الإنجيل خبر صار اللي بتخبر عنه المسيحية الثبات والنجاح من دون حرب ومن دون سيف ومن دون قتل من دون اختراعات البشرية الضلالات والخزعبلات ببساطة الكرازة بالإنجيل بقصة يسوع انتشرت المسيحية وانتصرت وكل خروف ليسوع المسيح من كل قبيله وامه ولسان رح ينضم للحظيره الواحده فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عندك